اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر کلک کیجیے الحمد بعد الحمد للہ, الحمد للہ وسلام بعد باللہ من وفا تملبیادی بسم اللہ والل شر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمد اللہ رب العالمی محمد میں خواہ ہم خدا را خدایا تو عشق مصطفی را اسلام ماں اطاعت تلافا راشدین ایمان ما محبت آل محمد کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوہ قلم نہ ہوتا یہ محفل کون مکان ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا رب نہ ہوتا حجم نہ ہوتا شریف تلاوت فرمائیں اللہ صلی علی محمد ان آل محمد کما صلی علی ابراہیم والا آل ابراہیم ان کا حمید مجید اللہم بارک علی محمد ان آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید دعائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی میرے اور آپ کے پڑھے ہوئے درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر اور عافیت کے معاملے فرمائے اللہ ہماری اس مسجد کی فضا کو معطر بنائے یہ شابان کا مہینہ ہے حضور نے فرمایا تھا کہ رجب میرا ہے شابان اللہ کا ہے اور رمضان اللہ کی مخلوق کا ہے حضور نے فرمایا اللہ میں نے رجب کو پا لیا شاہبان آ رہا ہے رمضان تک میں محمد کو زندہ رکھنا مجھے یہ راستہ اچھا لگتا ہے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رجب کے مہینے کی مجھے اطلاع دے جنت کی خوشخبری ہے اس ماہ مبارک میں یہ آج پندرہ شابان کی رات ہے لوگ مختلف عبادات ساری رات مساجد بھی کھلی رہیں گی لوگ آئیں گے عبادت بھی کریں گے گریہ بھی کریں گے اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے بھی معافی بھی مانگیں گے اس کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے بعض لوگوں نے پندرہ شابان کے روزے کو اپنے اوپر فرض کیا ہے یہ حقیقت کے برعکس ہے حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں حضور نے بارہ مہینے ایام تیرہ چودہ اور پندرہ ان تین دنوں میں ہر اسلامی مہینے کے اندر حضور روزہ رکھا کرتے تھے بعض اسے فرض نہیں سنت بھی تین پورے کرو باز رو روزے بھی رکھیں گے کباب تو نہیں ہے منع تو نہیں کر سکتا چلو کسی بہانے آؤ تو صحیح نہ اس کے دروازے پہ جو رب کے دروازے پر آ گیا وہ سب سے بچ گیا اور جس نے رب کا دروازہ چھوڑ دیا وہ سب کا غلام بن گیا یہ بجٹ کی رات تقسیم کی رات زندگی اور موت کے فیصلے عزت اور ذلت کے فیصلے خیر اور شر کے فیصلے آفیت اور سلامتی اور دقت اور مشاکل مشاکل مشکلوں کے فیصلے یہ اللہ نے لکھ دینے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں بدلتی ہیں تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے یہ بڑی عجیب کیسے کسوٹی پر ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں جو رب ساری زندگی فائشہ عورت جسم کو بیچنے والی ہے للازت کی لتھڑی ہوئی ہے گناہ کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے وہ عورت جس نے اپنے جسم کو نمایاں کیا ہر ایک کے سامنے چند تکوں کی خاطر وہ عورت سر گزرتے ہوئے اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے اس کی رحمت کو جوش آتا ہے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے کسی نے پوچھا اللہ میں تو عبادت گزار تھا میں تو ہر سال حج کرتا تھا عمرے کرتا تھا زکاتے دیتا تھا خیرات کرتا تھا میلاد کرتا تھا میں میلاد پہ جھنڈیاں لگاتا تھا علماء سے محبتیں کرتا تھا سب چیزیں تھیں میری نیکیاں فائش عورت کو غلیظ جانور پر مہربان ہونے کے عوض آپ نے اسے جنت عطا کر دی وہ مالک کے الدین ہے وہ کون ہے سارے مالک یوم الدین میرے استاد اللہ تعالی ان کی قبر پر کروڑ حرامت نازل فرمائے مولانا عبد العزیز صاحب مفسر قرآن یہ عزیز الوم والے جب ان سے پڑا کرتا تھا مجھے بات یاد آ جب مالک یوم دین کی باری آتی تو اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے جو فصل تم نے یہاں بوئی یہ تمہیں ہی کاٹنی ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے وقت کا ولی ہے سفیا نے سوری اللہ کی بارگاہ میں فوت ہو گئے پہنچ گئے کچھ عرصہ کے بعد کسی صاحب قبر پر اور اپنے ہم اثر پر خواب کے اندر ملاقات ہوئی اس نے پوچھا کہ تمہارا وقت کیسے گزرا دیکھیں تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا اللہ کی قدرت برحق پیغمبر کا موضا برحق ولی کی کرامت برحق ہے ولی بھی ولی ہو یہ آج والا نہ ہو سگریٹ بھی بھر کے پیئے اور کڑوی گولی بھی کبھی کبھی پانی بھی نوش فرمالے حضرت صاحب داڑھی بوپے بھی نہ ہو اور ماشاءاللہ عزتوں کے لٹے رہا یہ دین کا بڑوا تو ہو سکتا ہے دین کا دائی نہیں ہو سکتا ولی وہ جو اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کی مخلوق کو خدا کے ساتھ جوڑتا چلا جائے پوچھا تمہارا کیا بنا کیسے گزری سفیا ने سوری فرماتے ہیں کہ بس بہت مشکل سے میری نجات ہو گئی ہے آپ کی نجات مشکل ان کے بارے میں آتا کہ آنکھ جپکنے کی دیر تک بھی کبھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی یہ صرف کہنا آسان ہے آگ جبکنے کی دیر تک اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کی تو سفیا تمہارے ساتھ بنا کیا اللہ نے ساری نیکی اٹھا کے واپس پلٹا دی تو اس لیے نیکی کرتا تھا کہ لوگ تجھے شیخ کہیں، مرشد کہیں، پیر کہیں، تیرے سامنے ہاتھ جانو کھڑے ہو کر بابا جی کے کہ اکنو کھڑے ہو جائیں دنیا میں ہو گیا میرے لیے کیا لے کر آیا مالک یہ ساری چیزیں فرمایا اور میرے پلے اور کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک یہاں آہ رکیے ایک بات ذہن میں آ گئی اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے رب نے اپنے محبوب لا تو شریک ملنا ان شرک والا ظلم محبوب آپ نے شرک نہیں کرنا بہت بڑا ظلم ہے اگر اے محمد تم نے شرک کیا تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر دوں گا میرا رب مخاطب ہے اپنے رسول سے آج ذرا باوضو بیٹھیں قبلے کی طرف سب کا رخ ہے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں کیا میرے رسول سے اس بات کی توقع تھی کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تو سور میں بھی نہیں ہے نا میرا رسول اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے نہیں تو پھر سوال ہوتا ہے کہ رب نے کیوں مخاطب کیا میرے رسول کو وہ ہم جسوں کے لیے کہ یہ تخلیق کائنات کا سبب ہے امام الانبیاء ہیں ختم رسول ہیں مولا کل ہیں اس کی وجہ سے کائنات کا نظام بنایا اگر یہ بھی تو تم کیا ہو میں نے رب سے عرض کیا کہ مولا میں نے شرک نہیں کیا اللہ فرماتے کہ اما ام تمہیں وہ دودھ والی رات یاد ہے جب میرا رب کسی سے سوال کرے گا وہ تو نقشہ اس کے فورن ذہن میں آ جائے گا حضرت کا معمول تھا ساری رات عبادت کرتے تھے وہ ایک برتن کے اندر دودھ رکھا ہوا ہوتا تھا گائے بگائے وہ دودھ پیتے رہتے تھے بشری تقاضا ہے معمول تھا حضرت کا جب بھی عبادت کی ایک برتن کے اندر دودھ محفوظ ہے تھوڑی دیر کے بعد گلاس میں دودھ ڈالا اور پی لیا پھر عبادت میں مصروف پھر فراغت ہوئی پھر ایک دن ایسا ہوا اپنے معمولات میں رات کو موشن شروع ہو گئے اسال شروع ہو گئے ساری رات موشن میں گزارے صبح کی نماز چھٹی نکات کمزوری ذرا فیصلہ کریں اگر کسی کو موشن لگے تو کیا جان کے لالے پڑ جاتے ہیں صبح مریدی آئے حضرت خیر تو ہے کیا ہوا آج صبح نماز میں بھی آپ نہیں تھے بھائی وہ کیا کروں موشن لگ گئے تھے ساری رات بڑی دکت اور تکلیف کیا ہوا تو حضرت سفیان نے فرمایا کہ میں نے رات کو دودھ دودھ پی لیا تھا اب عالم بارگاہ کے اندر اللہ سے جب سوال ہوتا کہ اللہ میں نے تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں کہ یا سفیان کیا تجھے دودھ والی رات یاد نہیں مالک دیکھا کہ تجھے تو اس حال شروع ہوئے تھے لوگ پوچھنے آئے تھے تو نے کہا تھا میں نے دودھ پیا اور موشن لگ گئے میں رب کہا تھا میں, میں،, میں کہا تھا موشن کی دودھ کی وجہ سے موشن وہ تو روٹین تھی تمہاری میں رب کو تو بھول گیا تھا نا ساری نیکیاں اور پھر بنا کیا اللہ نے ساری نیکی تم گمپے صرف اللہ فرماتا ہے تیری ایک نیکی توجہ صرف ایک نیکی میں رب کے پاس محفوظ ہے میں اسے قبول کر چکا ہوں اور اسی نیکی کے عوض میں تجھے جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں مولا وہ کون سی نیکی قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے آدیش لکھی جا رہی تھی آپ نے قلم اٹھایا سیائی دبات میں ڈالا جب وہ واپس نکالنے لگے سیاہی لگی ہوئی تھی قلم کو اس کی نیب کے اوپر ایک پیاسی مکی آئی اس نے آ کر اپنی پیاس بجائی تو نے وہ لکھائی روک دی تھی بس تیری زندگی کی وہی ایک نے کی میں رب کو بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے بس وہ ایک نے کی آج ماحول ہم نے آج اگر ہم ایمانداری سے تین دن بھی اگر نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں تو پھر کہتے ہیں کہ بس وہی کے اثرات اب ہم ہوں گے ہم اب پارساں ہیں وہ ایک آدمی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اس نے کہا رب کو جس نے جتنا پہچانا رب کو جس نے جتنا پہچانا اتنا ہی وہ خاموش ہو گیا لو لگ گئی نا اس کی رب کے ساتھ اب وہ سب کا نہیں وہ صرف رب کا محتاج ہے اور جس نے رب کو چھوڑا وہ سب کا محتاج ہے وہ کہیں بھی اس کو چین نہیں آئے گا سکون نہیں آئے گا آج ہم نے خدا سے مانگنا چھوڑ دیا المیا یہ ہے کہ زندگی اسی نے دی اسی سے مانگنا چھوڑ دیا پیسہ اسی نے دیا اسے دینا چھوڑ دیا راحت بنا تھا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تمہارا نہیں تھا ہم نے تمہیں دیا تھا مالک مشیت کیا تھی فرمادے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو لے کر سب ٹافیاں مٹھائیاں لا کر اس کو سامنے رکھتا ہے اور پھر اس کے سامنے ہاتھ دراز کرتا ہے کہ بیٹا مجھے بھی تو دو یہی الفاظ ہیں مالک کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا فَأَمَّا من آتا و تکا ہم نے تمہیں پیسہ دیا پیسہ کسی اور کا تھا ہم نے تمہیں دیا کیوں فضم الہباد رسک اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فوقیت دی ہے کئی لوگ ہیں ایمانداری سے کئی لوگ ہیں دنیا کے آپ جا کر دیکھیں کھانے کو ترس رہے ہیں اچھا پہننے کو ترس رہے ہیں آج اس گرمی کے عالم میں ابھی ابتدا ہے لوگوں کی جھوپڑیوں میں جا کر دیکھو جنہوں نے کپڑا ڈال کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں اتنے خوش قسمت انسان ہیں جنہوں نے آج بھی ایسی سی چلا رکھے ہیں گھروں میں پنکھوں کے نیچے اعلی قسم کے ملبوسات غذائیں ایک مانگو تو تین تین مشروبات ہے تو چار چار فض الباد حکم ہم نے یہ دی برابر تقسیم کرنا تھا لیکن ہم نے بعض لوگوں کو پیسہ دیا کیوں اس لیے دیا پیسہ ہمارا تھا دیا انہیں مالک ان کو کیوں دیا ان کو حکم دیا کہ اپنے پیسے کو غریبوں کی طرف پلٹا دو اپنے اس پیسے کو غریبوں کی طرف کیسے پلٹائیں کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیں بھوکے کو کھانا کھلا دیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن جاننا میں اسے پوچھا جائے گا تمہیں یہ سزا کیوں ملی اور وہ واضح کہیں گے کہ ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے آج عالمی سازش یہ ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے لینڈار جب وہ کسی غریب کی طرف پیسے بڑھاتے ہیں آج ان کو روک دیا گیا آج کیا ہے آج چیریٹی ہاسپٹل بنا دیے گئے آج محفلیں سجائی جاتی ہیں ان کے پیسے کو کہاں پر خرچ کرنا ہے میں پچھلے ہفتے پروگرام میں تھا مجھے اسی ملتان میں دور نہیں جاتے ہم لوگ ملتان کے ایک سیاح زیادہ ہے بہت امیر کبیر بھائی فدا یہ بڑی عجیب بات آ رہی ہے ستر لاکھ روپے میں ایک لڑکی لاہور سے بک ہوئی ہے ستر لاکھ یہاں ملتان آئی سپیشل چارٹر تیارے کے ذریعے ساری رات اس کے ساتھ بدماشی ہوئی کتنا پیسہ انویسٹ ہوگا ٹرانسفر کریں اور جب ایک پولیس افسر کو پتا چلا کہ اس نے جب اس کی کلاس لگائی تو دوسرے دن سورج نہیں نکلا تھا اس کے ٹرانسفر کہیں اور ڈال دیا گیا یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان دیکھ لیو نا حالات کیا ہو رہے ہیں وہ تو یہودی تھا کافر تھا بے مانتا ہو گیا اب یہ جو اسلام کے دادے تھے کسی کی تیس کروڑ کسی کی پچیس کروڑ کسی کی بارہ کروڑ یعنی کم سے کم قیمت مورانا قاسم کی لگی وہ سولہ کروڑ میں بکا ہے کسی نے تردید نہیں کر رہی کہ یار ہماری قیمتیں کیسے لگ رہی ہیں کسی ایک ایم کی تردید نہیں ہے یہ یہ اسلام کے خیر خاں ہے جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی یہ لوگ ایوانوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یار اس مولوی کو سیدھا کرنا ہے یہ مولوی بڑا کنٹرول میں نہیں ہوتا بھائی ساری بگاڑ کا سبب یہ مولوی ہے مولوی کے پاس ہے کیا مولوی آٹھ ہزار دس ہزار اس سے زیادہ تو کسی کی تنخواہ نہیں ہے مولوی کیوں چپتا ہے کہ یہ یہ میراب اور منبر پر بیٹھ کر یہی بات لوگوں کو کہتا ہے خدا کے لیے اللہ کی مخلوق سے اللہ کو جوڑ دو اپنے پیسے سامنا بنا دا وقت کا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے تم ان غریبوں کی طرف لوٹاؤ جب ان کی طرف لوٹاؤ گے انہوں نے شکر ادا کیا ہم رب تم سے راضی ہو جائیں گے آج بڑی بڑی محفلیں سجائی جاتی ہیں سروے آیا کہ دنیا کے اندر سب سے اعلی قسم کی شراب ستاسی فیصد جو بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ ساری یہودیوں کی ہیں سب یہودیوں کی پروڈیکٹ ہے اور سروے نے یہ رپورٹ بھی دی کہ تقریباً 0.5 فیصد یہودی شراب پیتا ہے 0.5 باقی تمام شراب مسلم ممالک میں بھیجی جاتی ہے یہاں اللہ وسا بھی پیندے غلام رسول بھی پیندے مبھی نہیں پیندے کادر بخش بھی پیندے پین یہ عبادت سمجھ کر پیتے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دیں گالیے یہودی کا ایک مزاج ہے کہ وہ کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ یہودیوں کا نہیں ہے وہ پسے پردہ ہے وہ سب کے منی کے ہاتھ میں ہے اسلام خیر خا کوئی نظر نہیں آ رہا جس بدبخت کو اپنے باپ کو بخشوانے کے لیے کلمہ نہیں آتا وہ اسلام کی کیا دعوت دے گا وہ مولوی کا محتاج ہے کہ مولوی صاحب کل تشریف لے آئیے گا کیوں ابا کا تیسرا ہے وہ قرآن خانی ہے اور آپ دعا کرا دیجئے گا تو آپ کیوں میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں ہے نا کہ نہیں ہے کہ نہیں جو بندہ اپنے باپ سے مخلص نہیں ہے وہ میرے رب سے کیسے وفا کر سکتا ہے وہ رب کا وفادار نہیں زندگی رب نے دی مال رب نے دیا عزت رب نے دی سکون رب نے دیا اللہ فرماتے ہیں اس میں سے فمن آتا تھوڑا سا مجھے دے دو مال دیے ڈھائی فیصد تو مانگ رہا ہوں زیادہ تو نہیں مانگا صرف ڈھائی فیصد منیشت سبھی لا مال دے دیا حج کے لیے آ جانا صدقہ کر دینا خیرات کر دینا اپنی جان کی قربانی کرنا زندگی دیے اس چوبیس گھنٹے تجھے میں نے دیے اس میں سے صرف پینتیس منٹ چوبیس گھنٹے میں صرف پینتیس منٹ سمن آتا مجھے عطا کر دیجئے گا نا نہیں اللہ میاں ٹائم نہیں ہے بغاوت اور کیا کہتے ہیں جب آزان کان میں پڑتی ہے یہ کروٹ بدل کر سو جاتا ہے <تصفح> <تصفح> بغاوت اسے کہتے بلایا کس نے میرے رب نے بلایا اپنے دروازے پر راضی ہونا چاہتا ہے تجھے اپنا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کروٹ بدل لیتا ہے کہ اللہ یہ تیرا فرمان کا بڑا عجیب ہے ایک آدمی نے نقشہ کہنچا جب بچے چھوڑ جائیں بیوی چھوڑ جائیں خاندان بنا کم ہوتی سماعت کم دماغ کم اب زبان چلنا بند ہو جاتی ہے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب گرتا پڑتا کیا کرتا اب وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اب وہ مسجد کا رخ کرتا ہے یہ مولوی کا بڑا جگرہ ہے ہاں ایک مسئلہ یاد یہ ذمنہ نہ آ گیا اللہ نے اس مولوی کو بڑا جگرہ دیا ہے حالانکہ شریعت کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے اپنے اپنے جو نامور مفتیان نے کرام ہے ان سے جا کر اس بات کی تصدیق کیجیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام شریعت اجازت دیتی ہے جب نماز کے لیے آؤ اپنے گھر سے فضو کر کے آؤ کرتے ہو یہاں اگر پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر باتیں ہوتی ہیں پھر ہا ہرا گند نزلہ ناک وہ ایک مول صاحب ملتان والے مجھے ملے کہنے لگے خدا کی قسم جب یہ وزو کر رہے ہوتے ہیں ہم وہ صحابہ والے نمازیں تو ہماری ہے نہیں بڑی عجیب بات بڑی مزدار اس نے بات کی نہ صحابہ والا ایمان ہے ہمارا نہ صحابہ والی وہ نماز کہ صحابی نماز پڑھ رہے خنجر لگا جسم سے پار نکل گیا لیکن نماز کے اندر کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی یہ میرے صحابہ کی نماز میرے محمد کی تربیت تھی آج ہماری نماز کہنے لگے باہر خراٹے کم مارا کرو ناک کم صاف کیا کرو گلے کھا کھا کے میں بھول جاتا ہوں کہ میں کون سی سورت پڑ رہا تھا تو نلی میں اور پھر اگر لیٹرین بند کر دیں تو یہ اکڑا. آج ہی سلیم کدھر رکھا ہے بھائی؟ تمہاری اجارہ جاری ہے تو گھر میں مرو نہ جا کر وہاں کیوں نہیں مرتے؟ بشری ہے. بس آگے ہاں موترے کے لیے تو آتے ہم کبھی نماز کے لیے بھی آئے ہاں کا خوف کرو اللہ کے نبی کا دین سیکھو حضور نے فرمایا وزو ہر آدمی اپنے اور زندگی بھر میرے رسول کے اگر سیرت کا مطالعہ کریں آقا نے زندگی بھر وضو اپنے گھر سے کر کر آئے سنتیں گھر پڑی ہے میرے رسول نے آقا نے واضح فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ فرض پڑھو مسجد کے اندر باقی سنتیں نفلیں ویتر گھر جا کے پڑھو تاکہ ان سنتوں کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تمہارے مکان کو بھی آباد کرے تمہارے مکینوں کو بھی آباد کرے نہیں کرتے ہم لوگ یہاں آتے ہیں اور مولی صاحب ایک منٹ لیٹ ہوا نہیں اور اس کی کلاس لگی نہیں کہاں مر گئے مولی صاحب دیکھ کیا ہو گیا ٹائم کتنا کا ٹائم دیا تھا خدا کا خوف کرو تم جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں موضوع کی طرح ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا جب وہ آتا ہے اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اب کرتا کیا سنا کے بعد کہتے الحمد للہ پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتے ہوئے ہاں اللہ تو تو میں نے تو تجھے بلایا میں نے تجھے بلایا لہ تو نہیں آیا میں نے پھر آدمی بھیجے اپنے چودھری شبیر بیٹھا ہوگا میں نے قریشی جماعتوں کی شکل میں اللہ فرماتے میں نے آدمی بھیجے کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ تو پھر بھی نہیں آیا پھر میں نے مسجدوں میں اعلان کرائے مسجدوں میں اعلان کرائے ہائی آلہ اے آ جاؤ تو نہیں آیا اب تو آ گیا اب وہ کہتا کہ الحمدللہ رب اللہ تمام تعریفیں سوائے تیرے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں اچھا تو مجھے جان گیا کہ سب میرے لیے الحمدللہ رب العالمین تو مجھے جانتے ہیں ہاں اللہ تو اور تو رحیم رحمان بھی تو اور رحیم بھی تو پھر میری طاقت مالک یوم الدین اس بدلے کے دن کا مالک بھی مولا تو ہے تو چاہتا کیا ایا کا ناب ایا کا یہ تمہارے امیر المومنین اکثر پڑھتے ہیں اب تو شاہ جی کہتے تھے اسے رضی اللہ تعالیٰ کہنے کو دل کرتا ہے یہ بھی یہی پڑھتا ہے نا یہ نمازی بھی یہی پڑھتا ہے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے تو چاہتا کیا ہے سراط الزین انائے آئے آئے. سب چیزیں چھوڑ چکا ہوں مالک بیوی کام نہیں آئی بچے کام نہیں آئے پیسہ کام نہیں آیا اولاد کام نہیں آئی دولت کام نہیں آئی عزت کام نہیں آئی تیرے دروازے پر آگے ہوں سب چیزیں چھوڑ کر اللہ اکبر میں کچھ بھی نہیں تو سب سے بڑا ہے چاہتا کیا ہے کا نام کا نستے اب مالک یہ دن سرات المستقین مجھے مالک سیدھا راستہ دکھا دے اچھا کون سا سیدھا راستہ یہ یہ کون سا صراط الم تھا وہ راستہ دکھا جن پر نے انعام کیا اب فیصلہ تمہارے کورٹ میں پھر ڈالنا ہوں کبھی ہم نے پوچھا اللہ سے ان لوگوں پر کیا انعام کیا تھا بنگلے دیے تھے کوٹھییں دی تھی ان کو ایم این اے سے وزارت دی تھی منسٹری دی تھی ان کو ان کو دیا کیا تھا کاروبار تھا ان کا نئی بکول کازی آسان رام و تعالیٰ ہم اس معاملے میں اندھے مقلد ہیں نانا جی کا جملہ بجی کے دریجے مجھ تک پہنچا کیسے فرمایا کرتے تھے ایسے موقع پر ہم اندھے مقلد ہیں ہم اللہ سے مانگ رہے الحم اللہ, اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا کبھی تحقیق نہیں کی کبھی ریسرچ نہیں کی کبھی اس دلدل میں نہیں گسے کی کیا انعام تھا ان پر نہیں وہ دینے والا جانے اور لینے والے جانے اللہ ہمیں اس میں کھڑا کر دے اللہ ہم ہف میں کھڑا کر دے سراط اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر انعام کیا ہاں مولا وہ جو دوسرا تھا نا اس راستے سے بچا لے غیر مغوب آلے جن پر تیرا غضب ہوا اور غضب بھی ایسا غضب غضب بھی ایسا غضب کہ سفر ہستی سے مٹا دیا گیا شکلیں تبدیل ہو گئیں لیکن یہاں ایک بات چھوڑ کر آگے بات کو ختم کرنے لگا ہوں ایک بستی کے بربادی کا آرڈر جاری ہوئے جبر زمین پر آئے بستی کو اٹھایا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے ایک بابا بیٹھے ہوئے سفید ہے قرآن کھلا ہوا کتاب کھلی ہوئی ہے پڑھ رہا ہے ذکر اذکار کی تصویر پڑھی مولا یہ اس بستی کی بربادی کے آرڈر ہے میرے پاس میں نے یہ بستی پلٹانی ہے لیکن مولا یہ تو تیرا ہے نہیں سمجھے یہ تو یہ تو تیرا ہے بظاہر دیکھ تو صحیح سفید داڑھی ہے ماتھے پہ میرا بھی ہے پگڑی بھی ہے اور ساتھ قرآن کے ذکر اذکار بھی ہے پاکی بھی ہے سب کچھ ہے مولا یہ تو تیرا اللہ یہ صرف اپنا ہے میرا نہیں ہائے ہایا نہیں سمجھے یہ صرف اپنا پہلے اسے اٹھا پہلے اسے اٹھا اوپر لے جا کر پلٹ کر باقی ساری بستی اس کے اوپر ڈال دے کیوں اس نے مجھے پہچانا میرا بنا لیکن میرا نہیں بنا میری مخلوق کی فکر بھی تو نہیں کی کیے آئے آئے آئے میری مخلوق کی اس کے دل کے اندر اس کے سامنے شراب پی جا رہی تھی زنا ہو رہا تھا بدماشی ہو رہی تھی بغیر تھی عروج پر تھی ہر طرف بے حیائی تھا اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کڑھن محسوس نہیں ہوئی اس لیے میں اسے براد کا اعلان کرتا ہوں آج یہ جو جماعتیں پھرتی ہیں فکر لے کر یہ جو نے کا اپنا مال اپنا کھانا پینا سب کچھ یہ جو اس دلدل کے اندر آئے یہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں بھائی دائیں چلو آنکھیں ہوئی ہوں یہ جا کر ہم نے دعوت دینی ہے آواز پشت اللہ نے رسول کو فرمایا تھا محبوب جب تیرے پاس سیکھنے والے آئے نا تو ان کے تین قسم کے مزاج ہیں یا اکھڑ مزاج ہوں گے اور وہ ٹکرا جائیں گے یا اپنی جھوٹی انا کو ثابت کرنے کے لیے آپ سے مذاکرہ کریں گے بحث میں اڑ جائیں گے ایک وہ طبقہ ہے جو آپ کہیں گے وہ مان لیں گے مولا یہ تین قسم کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اللہ نے اپنے محبوب کو بولنے کا انداز سکھایا میرے رب نے اپنے محبوب کو بولنے کا انداز سکھایا محبوب جب آ جائے نا تیرے پاس الجھنے والے بحث کرنے والے اپنی آواز کو پست رکھنا توجہ اپنی آواز کو پست رکھنا لیجے کو نرم رکھنا اور محبوب زبان کو میٹھا رکھنا یہ میرے رسول کے احتیاط ہے آج ہمیں اس کاوز کو اپنے بارگاہ میں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آج پوری امت ایک دل دل میں پھستی چلی جا رہی ہے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کو ایک نیک ہونے والا بنا وآخر الحمدللہ رب العالمین علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں